בואו נחשב כמה זמן העצם הזה ישה באוויר, בינתן המהירות ההנחית שלו או הגודל של המהירות ההנחית, שהיא S כפול סינוס של תטא. המהירות בכיוון ההנחי זה S כפול סינוס של תטא. כמה זמן זה ישה באוויר? אם אני אספר לכם שמשהו עולה למעלה, בעשרה מטרים לשנייה, וכוח המשיכה במקביל מעט אותו, הוא מעט אותו 10 מטר לשנייה בריבוע. כל שנייה זה מעט את העצם למטה ב-10 מטר לשנייה. כמה זמן ניקח לעצם הזה להגיע ל-0, להפסיק לנוע? נניח שעצם מסוימנה למעלה ב-10 מטרים uh, לשנייה, ונניח שכוח המשיכה מעט אותו, כמו שאמרנו. אז נרשום, uh, G, ה-gravity, כוח המשיכה, מעט אותו כלפי מטה של... לעשרה מטרים לשנייה, בכל שנייה, בכן בריבוע. אז בכל שנייה שעוברת, זה ייעט את העצם בעשר מטר לשנייה, ובכן ייקח בדיוק שנייה אחת להגיע ממהירות של עשר מטר לשנייה לאפס מטר לשנייה, ואז יהיה בגובה מסוים באוויר, ואז יתחיל להייץ כלפי מטה. כוח המשיכא ייעיץ את זה כלפי מטה, ואז ייקח עוד שנייה אחת לזה להגיע מאפס, מצב של לא מהירות בכלל, ל-אسرה מטרים לשנייה שווה. נחקים במיקרה זה הזמן שזה יše ב-אוויר. T eh, נקרא לזה זמן אוויר. T וזה שווה ל מטר לשנייה. המירות ש-אسرה מטר לשנייה. חלקי התוצאה. נכון? חלקי אسرה מטר eh, לשנייה. לשנייה הזה. זה. זה אسرה מטר לשנייה בריבוע. כ שתיים. זה הזמן שייקח לעצם הזה להגיע מ-10 מטר לשנייה עד לאפס בנקודה מסוימת באוויר. ייקח בדיוק אותו זמן לעצם ליפול חזרה לקרקע, לכן כפול 2. נכון? הוא עולה ואז יורד. אם העצם היה נהל למעלה ב מטר לשנייה וגוח המשיכה עדיין מעית אוטומטה ב-10 מטר לשנייה בריבוע, אז ייקח 2 שניות. אם זה 20, אז גם זה יהיה 20, ויקח לו שתי שניות להעיט את המהירות לאפס, ושתי שניות כדי לחזור לקרקע שוב, כדי לצבור מהירות לפני שזה פוגע בקרקע. כלומר, לא משנה מה המהירות כלפי מעלה, הזמן באוויר, מה שאנחנו מחשבים פה זה הזמן שזה שוהה באוויר, יהיה המהירות שלנו, המהירות האנכית, חלקי התאוצה של כוח המשיכה. זה משך הזמן שיקח לזה להגיע מהנקודה הזו, לנקודה הזו, כדי שיהיה לזה מהירות אנכית, ואז להעית לאפס. ייקח לזה בדיוק אותו הזמן, כדי להעיץ ולצבור מהירות בעזרת כוח המשיכה, ולהגיע למהירות המקורית, בהנחה שאין התנגדות אוויר. זו סוג של בעיה טהורה. זה הזמן שלוקח לעלות למעלה, ולראה את זה אותו דבר. לכן אפשר להכפיל את זה פי 2. אנחנו יודעים כבר מהו הרכיב האנכי, שלנו. זה S כפול סינוס של תטא. נוכל להציב את זה בחזרה כאן. ואנחנו יודעים גם כמה זה יהיה שבאוויר. הזמן באוויר יהיה המהירות שלנו, אה, או אולי כדאי לשים את השתיים פה, אז שתיים כפול S כפול המהירות שלנו, אה, S כפול סינוס תטא, שיהיה ברור. השתיים הזה כן, זה השתיים הזה. נכון? כל זה חלקי התאוצה של כוח המשיכה, חלקי G. אז אם אומרים לנו שאנחנו מיירתים את העצם, ב-100 מטר לשנייה, ואם זה 100 מטר לשנייה ו זה מה כדאי? נניח ש-teta זה 30 מעלות, שיהיה נוח. אז uh, סינוס של-teta יהיה חצי, לכן זה 100 מטר בשנייה כפול חצי, חלקי התאוצה של כוח המשיכה כפול 2, כל זה כמה זמן זה יישא באוויר. כמה זמן ייקח לזה לעלות עד למעלה, להגיע להצירה מלאה, ואז ליפול חזרה למטה לקרקע.